อ๋อเจ้ามาญาติอ่ะจ้าแล้วแยกไข่ปินีหมอยูกะบาอะกูละชื่ออ่ะจ้าแล้วเจ้ามาสิทธิ์ฤทธิ์หมูมาเ ဟေးတယ်ဗီနော်အားစားကြပါအားစားကြပါအခုစတင်ရှိပါနေအခုဒီမှာကခုကနာဒီရေတင်းတော်မျိ a k i n g u t o check their plan with the building the library mm. and m e e t with all working group members the mm. ကောင်စိုက်ကြရမှာရှိတယ်ဘောကင်းကူတွေအကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့နော်သူတို့မှာဒီသူတို့မှာဆာကြရဒုဖိလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိ e t လေးန a းတယ်ပြီးညဒီရက်ကွက်က အကြသူတိာစာကြု်လု်ော့ဒကုရိာတကော့ာကိုက် ਨ ပသကာ့သာတွပော့ဝထားတယ်ပြာ့အပထားရာ်ှော့အလောက်ပလာရသိတယ်ပြီးတော့2နာသာကြညကာ့ာကြည့်ကစော့လှင့်မာဖ အ <She> ခ <plays Jadiniasszione> ုလက်ရှိဒီမှ okay. chicken, okay? wow. ာရောက်နေတဲ့နေရာကကြာပေါ့နော်ဒီရေသိတောင်မြွတ်နေဟိုကတပ်ပိချာကြည့်ခေ်ပကမရိုတပရှိ်မား်ုမကောင်ပ်နန်းတပပောဆောပ်ကောပောပအပ်ိကပောောပ်ပ ဒီကြမှာဆိုရင်ဟိုကမူလားတဲ့ခလေးတွေရှိတယ်ဟိုတငင်းတဲတဒန်းတန်းတုံးတဲ့၄တန်းမူလားတဲ့ရေပေါ့နော်အဲချောပေလောက်လေးတရေကြာတာအဆပြေဖြစွ်အနာပောငောာဖြ်ပါတ်